السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع كبونات خصم جديدة من كوبون خصم موقع إيواء الشهير موقع إيواء هو موقع متخصص بالعدسات وهي النظرات الطبية نظارات القراءة تعالوا نشوف إزاي ناخد خصم رهيب جداً على أي منتج هنلاقيه على الموقع حترة عليه خصم هنختار أي عنصر إحنا عايزينه وليكن إن النضاره دي طبعا اني اذكركم ان الدعم الفني شغال على مدار 24 ساعه في ايام الاسبوع جميعا في ايام اجازات وايضا معاك 30 يوم فري تقدر تغير فيهم وتستبدل وتعمل كل اللي انت عايزه بدون اي مصاريف اضافيه موقع رائع جدا ومحترم ويستحق التجربه طيب انا لقيت المنتج ده هقول له ديفو لي السله بالشكل ده وبعد كده اقول له يلا وريني السله عشان نكمل عملية الشراء ونشوف ازاي ناخد كوبون خصم اضافي بالاضافة كمان ان مصاريف الشحن ايضا مجانا موقع رائع جدا جدا جدا ادي المنتج وادي التكلفة الاجمالية 100 دولار مصاريف الشحن طبعا مجانا وهنديله الكوبون بتاعنا احفظوا كده الكوبون اي ام ان 179 AMN 179 اي ام ان 179 هقوله أبلاي وركزوا معايا الخصم هيكون كام بصوا كده الخصم معانا خصم لي خمستاشر دولار هو بس هنا في مشكلة بسيطة إن السلة لو أقل من مية دولار فهو بياخد عشرة دولار شحن فاحنا هنحاول نقلش السلة عن مية دولار يعني مثلا لو فرضنا إن هما قطعتين بالشكل ده هترجع مصاريف الشيبنج هي فري زي ما هي. وخصم لي كام؟ خصم لي 30 دولار خصم لي 30 دولار فهيبقى 170 دولار بس بعدما كانوا 200. انا بس بديت مثال على ده وممكن تشوف اي منتج تاني تقريبا بـ 109 دولار او 110 وهكذا. سوى فده كده التوتل بتاعك اللي انت هتدفعه شكرا لكم انا لقاكم معكم من خصم جديد انكم نتخص بي وقت شكرا لكم